Hogy elmegyhezezhet, Bipolar vagyok el, mert a kedvem Majd vissződ, később mi szupermen Mi szupermen Mi szupermen Kress elő, mint Mário-ban Köszi, jól vagyok, te már volt a jobban Megmert el a Big Mario Ez az életzenzációs, az, életzenzációs, az, életzenzációs, az, életzenzációs, az életzenzációs Ez az életzenzációs Ez az életzenzációs Ez az életzenzációs Ez az életzenzációs What? Jó, itt már volt a jobbam. Már mentálom, már jó. Ez az élet szenzáció, ez az élet szenzáció, ez az élet szenzáció. Ez az élet